نحمدہ و علی رسول کریم بس بھائی دوستو سو بزرگوں مجھے کچھ آپ سے کہنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں چند وہ بتانی ہے کہ اس کی مجھے بھی ضرورت ہے اور آپ سب کو بھی ضرورت ہے کیونکہ اللہ جل شان اس دنیا کے اندر انسان کو مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے کہ انسان اس مختصر زندگی میں ساٹھ ستر اسی نوے سو سالہ زندگی جتنی بھی ہے قیامت کے دن کے حساب سے دو ڈھائی منٹ کی بھی نہیں بنتی وہاں خمسین الفسنہ پچاس ہزار سال کا وہ دن ہوگا پچاس ہزار سال کا وہ دن اس دن کے حساب سے یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے یہاں کی ایش راحت چین سکون آرام سب کچھ ختم ہو جائے گا گاڑی بنگلے کیت کھلیان بیوی بی, بچے سب ختم ہو جائیں گے لیکن جو اللہ نے جنت میں نعمتیں رکھی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں اور وہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی جس کو صحت ملی ہمیشہ کے لیے ملی جس کو جوانی ملی ہمیشہ کے لیے ملی وہاں ہوگا چین سکون آرام راحت ہاں ایک آدمی کو وہاں بھی افسوس ہوگا حدیث کا مفہوم ہے جب جنتی جنت میں جائے گا اسے جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے ایک گھڑی کے وہ کون سی ہوگی وہ وقت جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ مختصر وقت ہے ہم اس کو قیمتی بنائیں کہ اس میں اللہ کے احکام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے میری اور آپ کے اور پورے عالم کے انسانوں میں اندر آ جائے کیونکہ ہماری اور آپ کی اور پورے عالم کے انسانوں کی کے انسانوں کامیابی اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے دین میں یہ دین ہماری زندگی میں کیسے آئے گا اس کے لیے محنت ہے اور مبارک محنت ہے اور اس کی محنت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے سوچ دی ہے سمجھ دی ہے اس دنیا میں کیوں آئے ہیں وماخلق الجنََََََََََ ولاس اللہدون اللہ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس دنیا میں انسان کو اور جنات کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہم سارا دن کھیت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں دکانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ایک روپے سے دو روپیہ ہزار سے دو ہزار لاکھ سے دو لاکھ کروڑ سے دو کروڑ کیسے بن جائیں میرے بھائیوں دوستو بزرگوں کتنی بھی ملکت ہم کما لیں پورے گھر بھر لیں مگر کھائیں گے وہی وہ دو روٹی وہ دو روٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں کھا سکتا نہ سونا کھا سکتا ہے نہ چاندی کھا سکتا ہے یہ زندگی ہے آج سے ہے کل بھی بڑھاپا آ جائے گا اور ابھی صحت ہے تو کل بیماری بھی آ سکتی ہے اللہ نہ کرے میرے بھائی اور دوست و بزرگوں عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے میرے بھائی اور دوست و بزرگوں پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھو اللہ کا حکم ہے اور روزے رکھیں اور حج زکوٰۃ دے کریں اور میرے بھائی و دوست و بزرگوں دوسروں کو حق کی طرف بلائیں دوسروں کو تبلیغ کریں اور اللہ کے گھر کو آباد کریں اگر ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے تو اللہ ہمارے گاؤں کو ہمارے گھروں کو آباد کرے گا اگر ہم اللہ کے گھر کو ویران کریں گے تو اللہ ہمارے دلوں کو گھروں کو اور گاؤں کو ویران کر دے گا میرے بھائی اور بزرگوں آج کہیں بھی سکون نہیں ہے کیونکہ ہم نے دین کا کام چھوڑ دیا ہے اگر ہم دین کا کام کریں گے تو اللہ ہماری مدد کریں گے اور ہم دینا کا کام چھوڑ دیں گے تو ہم اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا کہ کھانا دیتا رہے گا روزی تو دیتا رہے گا روزی کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے سے میں ناراض ہوتا ہوں تو اسے اس کا رزق نہیں بند کرتا ہوں اس کو اپنے گھر کا سجدہ بند کر دیتا ہوں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ میرا تھوڑا سا مختصر پیغام ہے کہ ہم سیکھ جائیں اور اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں آخرت ہماری بن جائے گی انشاءاللہ اس تھوڑی سی باتوں پہ ہم تھوڑا عمل کریں گے پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے چھوٹے بڑوں کی عزت کریں گے علماء کرم کا قدر کریں گے اور ہمارے اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے اور جو بھی کہتا ہے تھوڑا سا برداشت کر لیں گے تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں اس میں بہت بڑی خیر ہے بہت بڑی خیر ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں دے گا میرے بھائی دوستو دوستوں اس ویڈیو کو شیئر اتنا کرو ہر مسلمان بھائی کو یہ باتیں ہلکی پلکی کئی ہیں اگر اس ہلکی بلکی باتوں میں بھی کوئی آ جاتا ہے کوئی دین کی طرف آتا ہے پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو میری بھی کامیابی ہے اور آپ سب کی کامیابی ہے جو اس ویڈیو کو شیئر کرے گا سب کرائب کر دو اس ویڈیو کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ